a Mindenki Akadémiája színpadán ma este Acél Petra kutató. Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Acél Petra vagyok, a Budapesti Korvinusz Egyetem Magatartástudománya és Kommunikáció Elméleti Intézetének tanára és vezetője. Örülök, hogy itt lehetek ma Önök között. Acél Petra retorika szakértő szerint a beszéd az ember legfontosabb képessége mindennek, ami körülvesz minket, a beszéd az alapja. A beszédet és annak ősi voltát számára a régi tárgyak szimbolizálják, nem csak azért, mert a tárgyak beszédesek, hanem azért is, mert tiszteletre méltóak. Én azt gondolom, hogy a tisztelet az alapja minden viszonyulásnak, legyen az az emberhez, legyen az az állatokhoz, a növényekhez vagy a tárgyakhoz való viszonyulás. A tisztelet abban a tekintetben is fontos, hogy a kommunikáció szó töve, a vagyis az ajándék, tehát a korai értelmezés szerint ajándékot adunk valakinek egy találkozáskor, és azzal, azzal kommunikálunk. Vagyis a tárgy, mint valami, ami az emberből eredő dolog, benne van a kommunikáció legrégebbi eredetében is. Ma már egy kicsit a tárgyakra úgy gondolunk, mint használati vagy tulajdoni tárgyakra. Számomra ebben az értelemben érdekesek a régi tárgyak, és minden ember és minden állat, akit valamilyen módon ebben a tiszteleti és kommunikatív körbe be lehet vanni. Az európai retorika 2500 éves, a kínai már 4000. A cél Petra szerint idő kell mindenhez, ami jó, értékes, fontos, időtálló. Ha megpróbáljuk megérteni egy tárgynak az üzenetét, egymással is kapcsolatot tudunk teremteni. Engem egyáltalán nem érdekel ebben az értelemben a régi tárgyak értéke, nem vagyok gyűjtő és nem vagyok kereskedő. Ami van, azt éppen azért szeretem, mert hogyha ránézek, akkor úgy érzem, hogy találkozom valakivel vagy valakikkel. Találkozom egy alkotónak a gondolatával, nem minden tárgy, ami régi szép, de akkor van benne valami különleges torzság. És tagadhatatlan, hogy a régebbi tárgyakban ott van az egyediség, van a tárgynak is egyénisége. Ez ugyanolyan, mint a kommunikáló személyiség. És ha az ember szereti, vagy tiszteli, vagy érti a tárgyat nemességét, akkor ez ugyanolyan tiszteletet eredményez benne, ami aztán kell ahhoz is, hogy egymás társaságában jól érezzük magunkat élünk tőle és ha lehet, elkerüljük az alkalmait. Bizony, a nyilvános beszédtől sokan tartózkodnak. Lehet, hogy az azok, ok, hogy nem tanítjuk elég jól, lehet, hogy nem találtuk meg az igazi kulcsot? Bizony, mások előtt megszólani egyszer mindannyiunk kihívása. Foglalkozunk egy kicsit vele, erre vállalkozom az előadásomban. Azél Petra szerint a legfontosabb a kommunikációban, hogy megtaláljuk, észrevegyük a dolgok közötti összefüggéseket. A fontos témákról beszélni kell. Beszélni kell a politikáról, a közéletről, a helyesről és a helytelenről. Ez segít abban, hogy a konfliktusainkhoz, az élethelyzeteinkhez is pozitívan és kommunikatívan álljunk hozzá. A szakértő szerint nem szabad félni elmondani a véleményünket és kimutatni az érzelmeinket. Magyar szakon jártam az egyetemre és emlékszem, hogy minden magyar szakos az irodalomért megy és elég sokan közülünk, aztán nyelvészek lesznek. Nagyon-nagyon nagy élmény volt visszanézni 2500 évre, hogy mi mindent tudtak akkor már a közösség univerzális tudományáról, ahogy Cicero nevezte a retorikát. Tehát, hogy a, közélet, univerzális tudománya. És amikor az ember ezt fiatalon elkezdte tanítani, meg vizsgálni, akkor egyszer csak rájött, hogy itt rengeteg tenni való van. Annál is inkább, mert én a rendszerváltozás nemzedékébe tartozom, és hosszú-hosszú évekig előtte ilyen típusú beszédtanítás vagy kommunikációoktatás nem volt. Nem lehetett, nem volt értelme, nem volt tere. Tehát azt is éreztem, hogy ennek itt van egy történelmi pillanat is, mindannyiunk számára, de ezt én is úgy értem meg személyesen, valami olyasmihez visszanyúlni, egy olyan tudáshoz visszanyúlni, ami, és ez nem túlzás mondani, de a demokráciák alapját jelenti. A tanárnő otthonról hozza a beszéd szeretetét. Meséli, hogy édesanyjával egyfolytában beszéltek és beszélgettek. Emlékei szerint csak fontos és tartalmas dolgokról. Ezt a képességét próbálja továbbadni a következő generációnak, akár tanítványairól, akár a saját fiáról van szó. Az ember a, a személyes életében szerintem egyébként sem mindig tudatosan használja ezeket. Teljesen, gondolom logikusan hangzik, hogy a családom nagyon sokszor, nagyon haragosan reagál arra, amikor én például vitatkozunk, és számon kérem, hogy hogy definiáltak valamit, vagy éppen én nem beszélek úgy, ahogy elvileg a tankönyvekben vagy a könyvekben megírtam, akkor mindig sietnek figyelmeztetni arra, hogy na, de te nem ezt írtad, neked nem így kéne vitatkoznod, és a család alapvetően Ebben az értelemben nem gyakorló telep, a család a szocializációs terep. A hivatásom legfontosabb része a tudományon kívül a tanítás. Én személy szerint a tudományt enélkül nem tudnám elképzelni. Mindenben keresem valószínűleg a kommunikációt, tehát valahova szeretném azt is kapcsolni, amit szellemileg kutatás szempontjából létrehoztam. Ennek a tanítás egy módja, ráadásul a tanítás a találkozásoknak az egyik leg Legkülönlegesebb formája. Nem lehetek elég hálás minden nap, mint hogy annál, mint hogy fiatalokkal találkozom, és akikkel nagyon jó beszélgetni. Ez, ez egy állandó, naív kíváncsiságban tart a világ iránt. Ráadásul én végtelenül nyugodt vagyok, mert én ismerem a mai fiatalokat, és is tudom, hogy nincs aggodalomra okunk. Tehát ennél biztonságosabb pszichológiai teret el sem tudnék képzelni a saját magam számára. A pódiumon Acél Petra szakértő egyetemi tanár. Előadásának címe Beszélni tényleg nehéz. Rövid leszek, olyannyira rövid, hogy itt most be is fejezem. Sajnos nem szolgálhatok ilyen jó hírrel önöknek. Ezeket a szavakat ráadásul kölcsön vettem méghozzá Salvador Dalitól mikor is az idős mester 1980-ban egy nagyon régóta várt sajtót tájékoztatónak, amikor mindenki azt remélte, hogy most megmondja, hogy éppen mit tervez, összesen ennyit mondott. Rövid leszek, és abba is hagyom. Bár nevettünk rajta a tény, hogy a nyilvános beszédtől és a nyilvános beszéd alkalmaitól valamennyien félünk. Jerry Seinfeld, nagyon ismert komikus az Egyesült Államokban, az egyik megszólalásában azt mondta, hogy, hát nem tudom, tudnak-e róla, most őt idézem, hogy bizony a közkeletű félelmek és rettegések ranglistáján a nyilvános beszédtől faló félelem az első. A második a halál. Picit morbid, belátom, bár azért az a bizonyos pók sem túl barátságos. Más rangsorokon azt mondják, hogy a nyilvános beszédtől való rettegést pusztán a kígyóktól és a pókoktól való iszonyunk előzheti meg. Tény, hogy léteznek szociális fóbiáink, ezeknek vannak nagyon súlyos esetei is. Körülbelül 14%-át érinti az embereknek az a fajta félelem, amikor kapcsolatokból vagy kapcsolatokba kerülésektől, bizonyos viszonyokkal járó feladatoktól tartanak. Ebben a viszonylag kis szeletben is a legtipikusabb, hogy attól van fóbiánk, hogy mások előtt megszólaljunk. De ez mondjuk talán a súlyosabb része. Higgyék el, hogy a legfrissebb kutatások is azt mutatják, hogy az Átlagemberből átlag emberből minden harmadik, oda tudnék most valakire mutatni, bizony azt mondja, hogy lehetőleg nem szólalna meg mások előtt. Mitől is félünk? Félünk a hallgatóságtól. Előadásnak tekintjük, amit csinálunk. Ellenségnek, aki minket hallgat. Az egész fölfogásunk azzal a kapcsolatban, amit csinálunk, elsősorban az, hogy valamit elveszíthetünk. Engedjék meg, hogy ebben az előadásban ajánlatot tegyek. Egy olyan ajánlatot, amely segíthet másképp felfogni a nyilvános beszédet. Már csak azért is, mert lássuk be a tanulmányaink elejétől egészen a karrier karrierérvényesülésen át, életünk végéig számos esetben van szükség erre a készségre, amit nagyvonalon vagy elengedünk, vagy egyáltalán nem foglalkozunk vele. Engedjék meg, hogy egy picit még súlyosbítsam a helyzetünket. emelék, hogy félünk a nyilvános beszédtől, még egy kicsit aggodalmaskodjunk. Az látszik, és ezt egy 2012-ben Martha Nussbaum tollából megjelent könyv is ékesen bizonyítja, hogy a Gazdasági válság, ami nagyon látszódott, alatt zajlik, vagy zajlott, egy másik, talán még mélyebb társadalmi válság. Ez pedig a humán képességek, a humán ismeretek, a humani órák ledegradálása, lefokozása, az emberhez való viszonyához kapcsolódó killek kompetenciák jelentőségének lecsökkentése. Nussbaum azt mondja, hogy már Szókratész, legalábbis a szokratész védőbeszédéből idézve, amit ugye tudjuk, hogy platónét. Tehát Szokratesz is így szól bíráihoz, azt mondja, hogy Atén és az aténi demokrácia egy nagy, nemes, de lomha paripa, és szükség lesz minden közösségben bögjökre, akik ezt a paripát néha megcsípik, megszúrják, hogy mozogni, élni, egyáltalában működni tudjon. Tehát a, a milyen húzódó válságnuszban szerint egyszerűen az, hogy nem tudunk érvelni, és nem tudunk kritikai módon gondolkodni. Itt nem kritikusságot értünk ez alatt, hanem kritikaiságot. A másik, amit például a European Social Survey adatai bizonyítanak, hogy a posztszocialista országokban, ahol 25 éve gyakorlatilag azt mondjuk, hogy demokrácia van, nem zajlott le egy változás abban a tekintetben, hogy jobban részt vennénk a közéletben. Kérem, ne tüntetésekre, összecsapásokra gondoljanak, hanem véleménynyilvánításra, igazi vitára, a konfliktus el nem kerülésére, hanem tartalmas részvételre minden konfliktusban. Az látszik, hogy nem vizsgáljuk eléggé azt a kommunikációs kultúrát, ami ezek mögött a nem résztvevő magatartások mögött és között van. A harmadik, amit, amire érdemes felfigyelni, ez már 2012-ben a Magyar Ifjúság jelentés is bizonyította, hogy a fiataljaink, amikor arról van szó, hogy kitartanak igazi polgárnak, akkor legalább három dolgot fognak elsőként elmondani, és ebben a három dologban egyáltalán nincs az, hogy beszélnek, felszólalnak vagy megnyilvánulnak, ebben a három dologban az van benne, hogy betartják a törvényeket, adót fizetnek és elmennek szavazni. Ez a minket körbevevő, normatív terület élesen ütközik azzal, amiben élünk. Tisztelt Hallgatóim, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy olyan kommunikációs kultúrában élünk, ahol mindenki mindenkivel kapcsolatban lehet, ahol bármikor lehet bármit posztolni. Miért van hát, hogy még mindig minden harmadik közülünk tart attól, hogy a másik előtt elmondja, amit gondol? Lehetséges, hogy ennek az egyik oka, vagy nem kevésé oka az is, ahogy eddig a nyilvános beszédhez viszonyultunk, tanítottuk. Az első érdekes probléma, hogy előadásként tanítjuk. Menj ki, mondjuk a diáknak, és tarts egy előadást mások előtt. Már pedig, és ezt pszichológiai kísérletek, kezelések bizonyítják, éppen ez okozza a legfőbb feszültséget, amikor mások elé állunk. Már az ókorban, a nyilvános beszéd antik tudományának, a retorikájának a bölcsőjében és megszületésének idején azt mondták, hogy élesen el lehet különíteni a színészetet attól, hogy valaki előtt a saját meggyőződésemből, de közös ügy érdekében beszélek. Azzal szokták korrigálni például a nyilvános beszédtől való félelmet, hogy megpróbálják kognitíve átállítani, hogy ne előadásnak, hanem beszélgetésnek lássa, ami történik. Ráadásul azt tanítjuk, hogy az a jó beszéd, és ez körülbelül olyan 30 éve meghatározza egyébként a vezetői kommunikációt és a szervezeti kultúrákat is, hogy az a jó, aki erőteljesen beszél, hangosan, kijelentő módban állító vagy deklaratív mondatokat mond, aki nem tesz föl kérdéseket, aki a saját teljesítményeit előrevalónak tartja, és alapvetően leginkább elvenni akar abból a nyilvános helyzetből nem hozzáadni. Ez a fajta nevelés egy kicsit azt sugallja, hogy a másik a saját céljainkhoz elvezető úton egy tárgy, egy eszköz. És érdekes módon a nyilvános beszédtől való ember önmagában ettől a morális szereptől is fél. Hogy a másikon keresztül kelljen gázolnia azért, hogy a maga érdekében vagy egy közös ügy érdekében beszélhessen. Azt is látjuk, hogy a korunk nevelésében, és ez egyébként, még egyszer mondom, nem most kezdődött, jelentős szerepe van az információnak, vagyis az a jó beszéd, az a jó megnyilvánulás, ami tele van tömve információval, ami információban gazdag. Ez viszont olyan szelekciós képességeket kívánna, amit nem tanítunk, mert azt mondjuk, hogy minél többet tudsz, annál jobban fogsz tudni beszélni. És végül, de nem utolsó sorban azt mondjuk, hogy mindenki beszéljen úgy, hogy megvan a célja, ezt a célt lehetőleg individuálisan alakítsa ki, a célhoz kapcsoljon terveket, és a tervek után kivitelezze a beszélést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez maga a magány, ehhez nem kell a másik. Azért is uh, érdekes probléma ez, mert emögött a modell mögött, Alapvetően az a korszellem is munkál, amely leginkább a kognitív készségeket ünnepli. Azokat a kognitív készségeket, mint mondjuk az emlékezés, a gondolkodás, amit leginkább mondjuk a számolásban vagy az olvasásban lehet lemérni. Csakhogy. Éppen nem is olyan régen egy amerikai kutatócsoport, egy neves gazdasági labban, egy cseti és csapata publikált egy cikket egy hosszantartó kutatásról, amely azt mutatta, hogy azok a diákok, akik általános iskolában jó tanítóhoz és jó osztályba kerülnek, az a, ugyanaz iskola végén, a vizsga során nem teljesítenek jelentősen jobban azoknál, akik esetleg rosszabb tanítóhoz kerültek, de életük további során magasabb jövedelemre sikeresebb pályára tesznek szert. Az iskola vé teszt a kognitív képességeket nézi, Méri. Arra figyeltek fel a gazdaság kutatói, hogy valószínűleg a különbséget nem a kognitív készségek, hanem a nem kognitív társas készségek teszik. Tudunk egymáshoz viszonyulni, képesek vagyunk aktívan figyelni, tudunk kérdezni. Amit mondanak, megmerjük hallani. Nem eleve eldöntött, eleve elhatározott célok érdekében vagy módján kommunikálunk. Manapság a negyedik ipari forradalomról beszélünk, egy olyan világról, amelyben egyes elemzők húsz év múlva 5-6 millió állás elvesztését jósolják, teljes robotizációt és teljes munkakörök kiveszését, akkor ők is arra mutatnak rá, hogy valószínűleg néhány emberi képesség lesz az, amely a robotizációval, szemben, vagy amellett is működhet. Az egyik ilyen a kritikai gondolkodásra való képességünk, a másik az aktív figyelem, és végül az érzelmi, vagy a viszonyokra vonatkozó intelligenciánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindezek alapján, amit ma nyilvános beszédnek, tanítunk vagy hívunk, az nagyon egyszerűen fogalmazva hazabeszélés és a hazabeszélésben nincs kapcsolat. És hogyha nincs kapcsolat, mondják a kutatók is, akkor bizony hajlamosak vagyunk egyedül maradni. Mindezek alapján azt kell mondjam, hogy egy kicsit másképpen kéne közelíteni. Már a 70-es évek, a 70-es, 80-as években egyes kommunikációkutatók felfigyeltek arra, hogy a társas viszonyulás során kétféleképpen tudunk viselkedni a kommunikációban, magabiztosan asszertívan, tehát a magunk érdekében fellépve, lehetőleg mindent kivéve az adott helyzetből a magunk számára, lehetőleg minél határozattabbnak mutatkozva, ez tehát az asszertív viselkedés, amely egy én központú, vagy legalábbis én érvényesítő viselkedés, és kevesebbet beszélünk 30 éve, hogy már ez a kutatás megállapította, hogy van egy ezen a skálán máshol lévő viselkedés, a RESPONZÍV, amely például figyelni tud. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök tudnak figyelni? Mikor figyeltek utoljára egy jót? Olyan igazit, amiből valamilyen közös az Önökétől eltérő gondolattermet. Ez a responzív viszonyulás, ez lenne. Az iskolai nevelés során valószínűleg ezt például nagyon-nagyon komolyan elveszítjük a gyerekekből, hiszen valahogy érvényesülni kell, valahogy előre kell menni. Érdekessége a kutatásnak, hogy az asszertív, a responszív viselkedéssel nem áll igazi ellentétben. Ez nem bipoláris. Ha valahogy viszonyulnak egymáshoz, igazából kiegészítik egymást. Az a szerencsés és az a jó beszélő tehát, aki élvezi a mások közösségét, aki a figyelmet épp úgy fontosnak tartja, és például nem akar mindig deklarálni. Például néha kérdez. Például néha tanácsot kér. Közelítsük meg a beszédet beszéd nélkül. Közelítsük meg a beszédet, és nem egy kutató munkájára támaszkodom itt, ahogy a saját kutatásainkra is, négy elemből. Az érzékenység, a magatartás, a szituáció és a találkozás modelljéből. A retorikai vagy nyilvános érzékenység, azt tisztelt Hölgyeim és Uraim, az, amikor magunkban vagyunk és elkezdünk visszanyúlni a világhoz. Roderick Hart és társai 1970-ben erre dolgozták ki a retorikai érzékenység modelljét. Milyen a retorikailag érzékeny ember? Igazán nem enciklopédikus a tudása. Egyszerűen hajlandó szerepet váltani egy társas helyzetben, hajlandó szelektálni az információból, hajlandó elfogadni, hogy a másik is szólhat, és végül elképzelhetőnek tartja, hogy egy ötlet nem csak egyféleképpen nyerhet kifejezést. Hogy semmi más nem kell tenni, mint rákérdezni dolgokra, megtanulni, igazán kérdezni. Mikor csodálkoztunk rá utoljára valamire? A görögök ezt a rácsodálkozást úgy nevezték, hogy tauma vagy taumaszton, észrevenni valami ismerősben, valami újat, lenyűgözőt. Megpróbálkoztak már azzal, hogy egy szót, amit jól ismernek, többször kimondanak egymás után. Nyolcadikra olyan lesz, mintha idegen lenné, és úgy rákérdeznek, hogy mi ez a szó? Mégis mit jelent? A déjà vu helyett a jamais vu gondolatát kell megismernünk, amit a mai menedzserkultúrában kultúrában becéznek, megfordítva a déjà inkább a, a szakmai kifejezést ajánlom, vagyis, hogy ráismerni valamilyen pillanatra, ami az adott, adott esetben, ügyben, közösségben fontos lehet. A magatartás azt jelenti, hogy oda tudok fordulni a másikhoz. A retorikai magatartás azt jelenti, hogy élvezek mások szellemi környezetében lenni. A retorikai magatartás az egy tisztelettudó, egy a hangnak és a másiknak odaadott, figyelő magatartás. A retorikai helyzet az mindig az aktuális. Szituáció. Megszoktuk, hogy a globális kommunikációs térben tulajdonképpen mindig valahova máshová dolgozunk a kommunikációnkkal, majd, majd egy nyomtatott könyvben megjelenik, majd Ausztráliában elolvassák. Az igazi nyilvános beszédben a, a valódi élményt az adja, hogy itt és most van, valamely rendkívül erős jelenlét benne. Nos, ez az, amit, ennek az örömét meg kell adni, és ez hozza a retorikai találkozást. Ha mind a akkor a beszéd nem szükségszerű eredménye, hanem az egyetlen lehetséges kimenet lesz abból az izgalomból és feszültségből, amelyet ez a négy elem előidéz. Hogyha ez a négy dolog működik, látjuk, hogy a beszéd is sokkal élvezetesebb lesz. Mert például találunk egy magötletet abból a introvertált működésben, amikor a világ dolgaira rákérdezünk, ugye? Miért nem találták még föl az teregetés legjobb módját? Miért kell nyolcra munkába menni? Feltenni egy olyan kérdést, amely látszólag, látszólag talán nem a világren, nem, nem az atomfizika legnagyobb kérdése, de mindannyiunkat érinti. És lehet, hogy nagy igazságokra, vagy nagy közös igazságokra lehet jutni. A vizualitás, ugye a jó beszélés az itt és van kötve, vagyis semmilyen szó nem működhet úgy, hogy valamilyen érzetet, élményt nem kelt. Ezt tudták már a görögök is, úgy tanították a memória művészetét, hogy magát a beszédet el kellett egy házként képzelni, és a ház egyes szobáiba kellett a szavakhoz, gondolatokhoz élénk képeket behelyezni mikor tanítottunk utoljára így beszélni fiatalt vagy saját magunkat. Mikor építettünk a megszólalásainkból struktúrált, térben, vizuálisan elhelyezhető és megragadható orális műveket. Bizony, ez előttünk áll. Vagy itt a humor. Mindenki, hogyha megnéznek ilyen tanácsokat, hogy mi a legjobb a nyilvános beszédben, azt mondják, hogy a humor. Igen, mert ugye a humor tulajdonképpen egy diszonancia. Az adott helyzet, és az adott vágyak, az adott hallgatóság vagy a beszélők közötti diszonancia. És egyes kutatások egyre több azt mutatja, hogy a legjobb humor, amely szerénynek mutatja a beszélőt. Miért? Mert az, az fejezi ki leginkább a hallgatóság bevonását és meghívását ebbe az épületbe. A szerkesztettség, amely pszichológiai igényünk, minden, ami struktúra, megint csak az épülethez megyek vissza, abban élmény lenni, abban látszik, hogy a beszélő már az elején tudta, hogy hova akar kiukadni. Terve volt, de nem célja. Mert a végén, és ez talán a legfontosabb, ez a történetmondásban is a működő kérdés, hogy mindig bizonytalan kimenetű a nyilvános beszéd. Senki soha, nem lehet abban biztos, hogy, hogy igazán meggyőzött mindenkit. És aki ezt tanítja önöknek, annak kérem ne higgyenek. Az a legizgalmasabb benne, hogy van, hogy kockázata van. Ezért érdemes izgulni egy kicsit. Hogyha magabiztosak lennénk feltétlenül, miért lenne szükségünk hallgatóságra? Tudunk mindent. Az ajánlat tovább menve tulajdonképpen tehát az, hogy magabiztos helyett, magabíró, de a másikban bízó, responszív, retorikailag érzékeny kommunikátorok legyünk. Azt javaslom, vagy azt kínálom föl, remélve, hogy velem tartanak ezen az úton, hogy ne célokat jelöljünk ki, hanem a terv, a tervünk engedje meg, hogy a cél közösen teljesüljön. Hogyha mindez elfogadható önök számára, és legalább egy gondolatnyit adnak neki, akkor az a megnyugtató hírem van az előadásom végén hogy már csak a pókok és a kígyók vannak hátra. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Nagyon tetszett és igazából látszódott rajta, hogy tényleg ennek a témának a mestere. Nagyon aktuális most a téma, mert mindenki interneten beszéli meg a dolgokat és nincs nagyon személyes találkozó és nyilvános beszéd. Reszponzív és asszertív viselkedés egyensúlyát meg kell találni és ennek az egész retorikai világnak a történetéről, tehát hogy milyen eszközök vannak, néhány tanulság, amit tudok alkalmazni hétköznapokban. Az emberek, tehát hogyha én beszélek Valakivel, kérdez valamit, egyáltalán nem érdeklőd, hogy én mit válaszolok. Ugyanis, hogyha én befejeztem a mondatomat, és kérdezek valamit, hogy utalok rá, hogy mit mondtam, ő mit mondtál, nem figyeltem ne haragudj, Tehát én ezt tapasztalom, nem figyelünk egymásra.